Перед початком занять колектив наставників та керівництво з Дюшорно-Мородин привітала призерів національних змагань. У багатоборстві за програмою спортсменів другого розряду Лев Калітін став переможцем, а Тимофій Бюро вибрав бронзову нагороду. Ми очікували ці результати, адже хлопці останні два роки у відпустці не були, канікул не знали та інколи навіть у свята наполегливо тренувались, тобто планомірно рухались до поставленої мети. Втім, зазначу, що у нас План був трохи вищий, але у стартовий день змагань на розминці отримав травму. Наш лідер команди й ми були змушені виступати з п'яти заявлених спортсменів лише чотирма. Новоспечений чемпіон України Лев Калітін розповідає, що спортивною гімнастикою займається майже сім років. Аби підкорити національний п'єдестал, доводиться наполегливо працювати шість днів на тиждень. Я на Україні виступав не вперше. Я на Україні виступав вже не вперше. Суперники були сильними, але завдяки гарній підготовці вдалося перемогти. Загалом щодня я проводжу у гімнастичній залі по 5 годин. У загальному заліку багатоборства під час змагань у Кропивницькому довелося конкурувати із понад півсотньою гімнастів з багатьох куточків України, розповідає бронзовий медаліст чемпіонату Тимофій Бюро. Шейнарядов Шість предметів – кінь, кільця, бруси, опорний стрибок, поперечка та вільні вправи. Загалом виступив непогано. Та у боротьбі виграв у суперника, котрий зайняв четверте місце – лише дві десятих. Свої помилки знаю. Попереду – чемпіонат міста, де спробую виправити недоліки у деяких вправах, а потім продовжу готуватися до чемпіонату України вже за програмою першого розряду. У командному заліку вихованці Забрізької спеціалізованої дитячої юнастської школи Олімпійського резерву номер 1 зайняли Ли п'яте підсумкове місце розповідає тренер Олег Стоєв. Гімнастика розвивається сейчас активно. Гімнастика розвивається зараз активно у тих регіонах, де раніше не культивували наш вид, зараз помітний бум щодо популярності. Через це поступово підвищується і конкуренція. Це дуже добре. Із призерами чемпіонату Калітіним та Бюро я працюю вже тривалий час. Хлопці відповідальні, якщо продовжать тренуватися у такому ж ключі, як зараз, то, можливо, згодом зуміють про себе заявити і на міжнародній арені. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.